Я не думав, що в 2022 році я буду вбивати людей. У нас воюють найкращі, яким потім жити і розвивати цю країну. А у них воюють покидки. Це звірства, яких, я думаю, ніколи світ не бачив і не пробачить. І це правильно. Після Єрпеня і Бучі ну реально хлопці плакали. Я не думаю, що хтось вийде з вцілілою психікою. А найбільший страх там? Який? Саме страшне взагалі на війні – це не побачити більше своїх рідних. Що ти вмреш і не побачиш доньок. Мені дуже страшно їхати на війну. Я просто вмираю. Я, наче, прощаюсь з життям. Слава Україні! Рунова ферія. Рік. 9 років, 400 років. Я не знаю, скільки точно триває ця війна і коли Росія вирішила її розпочати. Але я знаю, що у нас 23-го є шанс її закінчити. Багато людей кладуть свої сили, здоров'я, життя на це. Один з таких – Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свободи». Ярослава, я вас вітаю і вдячна, що ви приїхали на зустріч. Дуже дякую. Я вас вітаю. Ми виходимо напередодні повномасштабного вторгнення. І я думаю, що у всіх є якісь фантомні флешбеки, як тоді розпочався для них 24 чи 23 лютого ніч. Коли для вас розпочалася війна і як? Для мене війна почалася в 2014 році. Вже в грудні і в січні 2015 ми були як волонтери, інакше не можна було, бо тоді було таке ситуація, що треба було і оформлюватися і так далі. Ми як волонтери, але волонтери, які мають свій інструмент чи видавали інструмент, вже були в 1 травня, 1 майське. Це біля Республіки Мост, якраз вже боронили там наші позиції. Потім у мене почали Піски, Водяне, Донецький аеропорт, злітна смуга, трикони, і ми почали тоді воювати. І закінчили десь у 16-му році. Як прокинулося вночі? Дуже тривожно. Мені дзвонив мій бойовий товариш Денис Попов з проханням зберегти його сім'ю. Я одівся, вийшов на вулицю і поїхав в залегь визначене місце. Ми готувалися до війни, ми знали, що вона буде обов'язково. Ми не готувалися, ну, дійсно, ну, мирні люди. У нас не було ніякого озброєння, окрім, там, може, у когось якась Мисливська, у мене, ну, принаймні, не було. І, але ми готувалися, де ми будемо, які знарядні нам треба, і чи було у мене підготовлено все інше, звісно. З 2014 року у мене є дуже гарний бронежилет, в якому я зараз е, бігаю, можна сказати. Ну, на складних учасках, на передовій е воюю, є легкі бронеженет, то це все було. Ми приїхали туди і вже в 10 годині чи о 12 є фотографії, треба подивитися. Ми вже отримали на е Братиславській воєнкоматі вже отримали 120 чимось там. Зброї вже привезли, і вже біля умовленого місця було достатня кількість для того, щоб всім видати зброю, і навіть не вистачало. Було тоді розуміння, відчуття, впевненість або просто надія, що ми протримаємося, протримаємося рік більше, що буде перемога? Ну дивіться, була впевненість, що треба щось робити, що ми не будемо сидіти разом. Була впевненість, що нам треба люди, нам треба провіант. Але воно почало все автоматично з'являтися. Було незрозуміння, де зараз ворог знаходиться. Тобто перший автобус, який поїхав, і ми перекопали все на розі полярної, не пам'ятаю, якої вулиці, біля епіцентру. Перший автобус, я їхав на першій двері, я не був впевнений, що ми доїдемо. Що я, я не знав, чи війшли, Русня вже війшла в Київ, чи нас не розстріляють по дорозі. На ту сторону ніхто не їздив. З лівого берега всі їхали сюди, були страшні затори, туди ніхто не їдав. Там люди були, але туди ніхто не їздив і тільки якісь там, може, по крайнім справам, чи військові вже туди вирушали. І ми зайняли там перші позиції якраз на оболоні. Потім у нас був Бровари, Баришевка і ми пішли на Прилуцький напрямок. Тоді багато хто навіть в березні ще сподівався, що може бути якась мирні домовленості. От кажуть, коли там сядуть, домовляться і хоч якось. Це все зникло у більшості після деокупації Бучі, Ірпіня, і, ну, стало зрозуміло, ну, що ні, ну, з ким домовлятися? Ні. Ну дивіться, в суспільстві існує все ж таки думка і вона вирощена в Радянському Союзі, що ми брати, що ми е, якісь геть похідні, ми однакові. Е, я це зрозумів, у мене дружина Старопольського краю, там неї її родичі, і народилася в Грозному. У неї батько киянин, військовий, він же покійний. От, е, я колись туди їздив, я бачив, як вони на нас дивляться, чим вони живуть і так далі. Це геть інші люди. Це не те, що от, вони менш моральні. В них нема поняття моралі взагалі, воно у них ну, генетично відсутнє. Тобто я не думав, що в 2022 році я буду вбивати людей. Для них пограбувати сусіда, сорвати сережки з жінки, чи якусь пакость зробити, чи щось вкрасти. Не на заводі, а у людей. Це норма життя. Безперервно випивати алкоголь з самого ранку, по поводу і без поводу, це норма життя. Запої по тижню, по два, а я як працівник заводу, який тут поряд знаходиться, можу сказати, я такого в житті не бачив. У нас людей таких нема, ми зовсім гайд різні. Ми вишукані, інтелігентні, ми культурні, ми були в Парижі і. Раз, і це я не шуткую, і в Римі були, ми знаємо, з чим порівнювати. Якщо ніколи не бачиш автобуса, бачиш лаз і кажеш, це вінець творіння ну, в автобусній техніці. А коли ти буваєш в Європі, в Сполучених Штатах, Британії, б, от, і ти бачиш, як повинен виглядати сітібус, що виробляє фірма Volvo, «Мерседес», «Ман», що у них вже десята генерація тих автобусів. Ти розумієш, тут так само, вони не виїжджають своєю, ну, от як показують, да, дерев'яні хібари, пісяють на вулиці, до сих пір каналізації немає, викидають сміття з вікон. Ми, ну, це поодинокі випадки. Ні, це стиль життя. Тому вони геть різні, порівнювати їх не можна, і ми це побачили і в Бучі-Вірпіні. Ну, тоді вони поставили жирну крапку того, що переговорів не буде, що вони ізвірги, що вони садисти. Я бачив цих людей. Це явно не розвідка була наша. Коли лежить літня жінка, там, чи чоловік, я не пам'ятаю, лежить, і у неї кульок АТБ попраний, і з нього картопля висипалась. Просто на вулиці вбивали. Розумієте, як відбувалося? Вони виїжджали отак, кут дома. вони думають, що там сидить наш вояк уже з РПГ. І просто розстрілювали кут дому. Всі окна, все що бачили. Будь-який рух. Виїжджають джигулі, люди їдуть, ну, тікають. Надо розстріля... Не, легше розстріляти, ніж не розстріляти. І нажати на гашетку. Ніяких моральних, ну, у них нічого не йокнуло, повірте, вони не жаліли наших людей, там не те, що це, ну, це звірства, яких ну, не було, я думаю, газові атаки, ну атомне бомбардування, то понятно, то миттєва смерть для цілого міста була, але ну, це звірство, яких, я думаю, ніколи світ не бачив і не пробачить, і це правильно, після Єрпеня і Бучі, ну реально хлопці плакали. Просто плакали, вони такого не бачили в житті. Як так? Вчора ми ще ходили в білих шкарпетках, там, в кафе і так далі, і тут трупи лежать. Як вони туди зайшли? Хто їх сюди впустив? У нас дуже багато питань було. Але ми знали, що робити. Треба виганяти ворога. Виганять ворога, боротися тим, що є, нема, загризати його і так далі. Ці питання зараз у вас залишилися. Ви, їх, ви чекаєте їх поставити після перемоги? Ми фізично не можемо цього зробити. Задати питання про Чангар, яким чином Русня змогла з телевізорами уїхати з Ірпіня і Бучі, з комп'ютерами, з особистими речами і так далі яким чином вони відійшли з Чернігівської області, теж є дуже багато питань. Вони теж там парад відходили і так далі. А от дуже багато питань і по розмінуванні території біля Криму, я, я от впевнений. Бо я бачив, як готувалися там битви, ці Курські і так далі, там перехресний вогонь з пушок. І я ще до вторгнень писав, а у нас таке все готове в Криму. А виявляється, у нас СБУ не знало, що у них ціла область. Вместе з міліцією Херсонська, яка просто драпала оттуда, виїжджала довго. І в Харківі Тоже не знали, що там купа зрадників, і в інших областях не знали. Так Звісно, багато питань, але треба чи виходити на вулиці, чи писати в соціальних мережах, у нас теж нема, потреба відслідковувати, люди тебе пишуть всяке єрісі, треба відфільтрувати, боротися з ними там, це величезна праця. Тому питання всі потім, питань накоплюється дуже багато, але вони всі потім, зараз треба стріляти в ту сторону, там зрозуміло. Там, де лунає для мене російська мова. Я згадала, що на це інтерв'ю сьогодні ми їхали з редактором Ані, у нас віз водій, і ми приїжджали якось вулиця, він каже, ну, ось десь пам'ятник Качкалову вже забрали, а Пушкіна ще стоїть. А от як по мене, продовжує он, пусть стоїть, лише би не було війни. І тут повертається Аня і каже, от тут є питаннячко. Про взаємозв'язок. Для вас є взаємозв'язок? Звісно. Я виріс в усіх парках, політехнічний парк. І вчився на першому курсі, я поступив з підготовчого відділення на КПІ, на ФІФТ. Я в парку Пушкіна, малим і дорослим, і ці качелі, там танки коли стояли, кияни не дадуть збрехати, танки, там була виставка танків, яка потім перенесена, мені здається, було на Печерська, потім біла, біля родини матері. Всі топоніми, всі маркери російської культури повинні бути знищені. Інакше ми виявляємо свій зв'язок з великою російською культурою. Відповідно, вони мають претензію на нашу територію, тому що тут їх живуть і так далі. Для них цього достатньо. Все знисти, нічого не буде. Якщо хлопець тримає, це його історія, фотографію всіх своїх колишніх дівок, у нього не буде щасливого життя з той, яку він називає дружина. І не будуть вони там стояти. І правильно воно робить, що отак. Лібо ми все смітаємо в смітник і ставимо галочку, що ти трошки психічно той. От. либо ми розходимося. Не буде ніякої жінки, не буде щасливої сім'ї. Все це треба прибати. Про пекло. Як виглядає бахмутське пекло? Ну, Мені є чим порівняти. Я думаю, ніхто там з хлопців не буде заперечувати, що я коли попав в Бучу і Вірпінь, а ми там перебігали практично через річку під мінометним вогнем, потім нас забирали там на позиції. Це було... Я думав, що я, хлопці, говорю, я бачив все. Я думав, що я крепкий воїн, але тут це адіще в Вірпіні. Потім через трупи, попав... через трупи, через зруйноване місто, через що. А... Мерняк, як ми кажемо, який лежить скрізь, собаки розстріляні, маєтки розграбовані. Ну, там така жуть була, ну що страшне. Ну, ну. Квартири обворовували по п'ять разів поспіль. Оце одна хвиля військової, друга, третя, четверта. Це на в'їзді в Бучу, отут новий комплекс. Це я особисто бачив. Жодної не квартири, тобто скривали помпами. Вони до цього готували. Вони готувалися не воювати, розумієте, а грабити. Вони взяли все, щоб грабити. Тобто вони, коли виходили, у них була зброя, БК, там, все на світі, бронежилети і фомки. У всіх фомки. А у деяких, які там умніки і так далі, у них були помпи, які розкачують, що вона виймає двері прямо з косяком. Всі двері виняті з косяком. І говорю, що по 5-6 разів. По газонам вони їздили, просто все не відчули. Ну і для мене от, Бахмут... Я почав то, що потім я попав в Рубіжне, в страшне місце. Це підприємство Заря, а воно так і називається Заря. Там, по-моєму, Бойко був колись керівником. І там мені здається, от якщо татуювання робить, можна просто написати Заря Рубіжне. Там Адій ще був страшний. Сєвродонець був. Адіщем страшним. Бахмут страшне Адіще, але інше. Вони всі інші. Якщо ми на промзоні працювали, ми знали, що ми можемо ночу переночувати в Рубіжному і Сєвєродонецьку, бо були бомбосховища дуже глибокі, вони спасли дуже багато хлопців. Бахмут це адіще і ну, зовсім специфічна річ, тому що артилерію ми їм дуже сильно покрамсали. Вона стала рихлою. Але тисячі людей, які вони направляють туди, щоб нас вбити, ну, це з людяністю, з логікою ніякого, е ніякого взаємозв'язку взаємозв немає. Тому що один. Одна атака, 150 чоловік мертві, друга атака, третя атака, там на сім кілометрів чи на десять, які ми тримаємо, оці хвилі атак, і вони лежать, як в тому, я завжди кажу, як от німці, які писали мемуари, коли вони по коліна стояли в гільзах, стріляли, і Русський Іван при Корсун-Шевченківській операції, чи хоч штормі Дніпра, вони лежали в сім слоїв, не сім людей. Це, мабуть, людей. 70, 80, 90, так слоями люди лежали мертві. Вони не могли зрозуміти, навіщо вони це роблять. Оце ми таке побачили в Бахмуті, коли вони біжуть, біжуть, біжуть, ніякого смисла нема, продвигаються на 20 метрів, займають нашу позицію. Ми відходимо, бо ну, у нас воюють найкращі, як їм потім жити і розвивати цю країну. А у них воюють покидьки. Ви подивіться, кого вони набрали в Вагнера. У головників це ж деградація армії любові. От ми скажемо, так, ми набираємо наш підрозділ Свобода у головників, щоб вони там проявили, цитую, оцього лисиго е, е, Ухурка, значить, щоб вони проявили там свій кримінальний талант. Талант, Розумієте? виявляється, вбити е е сусіда чи там когось знасілувати, це талант. І тепер його можна примінити на защиту Родини на чужій території. Ну, Де там логіка? Тому я її не шукаю. Ми робимо все, щоб їх всіх повбивати, щоб вони не пішли, а щоб їх всіх повбивати, щоб не воювали наші діти. А це принципова різниця. Щоб... Звісно, звісно. Після Бучі, Єрпеня ми зрозуміли після Чернігівщини, ми зрозуміли, що їх треба всіх вбити. Трошки інша ситуація в Рубіжному і Сєвєродонівській. Там деякі люди відвертаються від нас. Коли кажеш «добрий вечір» чи «добрий день», поїхав далі собі. – Це Не шо? – Не вітаються. Ну, є ж ждуни, є люди, які ходять, собака… До – Досі є ждуни? Да. – Після пекла? Да. – Так. Да. На зустріч одному з батальйонів з розбитою мінометним обстрілом Сараю, в якому він живе, який хата називає, вийшов дід з червоним прапором, і хлопці бачать, що дід вийшов. Говорить, дід, ти що робиш? Він говорить, родненький, ви прийшли. А, це ви українці. Розвернувся і уходить. У нього розбили, там собака лежить. Він вийшов з красним прапором святський союзів вернувся. Мов що це їдуть орки. А це наше їдуть. Це відхилення? Як це поясниться? Я не можу пояснити. Це это... это... ностальгія за часами, коли ти був молодой, красивий, у тебе були деньги і девушки. За радянським часом, так. Да. Ні, я розумію, але была яка когда можно было что коли можна було за там і так далі. Вони тоді були щасливі. А це не лікується прильотом в твій дім. От не ликуется, не аргумент, нет. Не аргумент. Мы всё строим, сделаем Советский Союз. Мы их погано виховували. Мало було української культури, лагідної, е-е, лагідної українізації, терплячої, красивої. дуже багато людей на и Луганщину реально було пере Я спілкуюся. Угу. Моя мама приїхала з Рязанщини, моя мама приїхала з Калуги, їх спеціально туди навозили. Щоб що там було, з'явилася російська мова, щоб що за мовою прийшло? Російська культура, і щоб це був російський проросійський регіон, щоб впливати на нього. А там е, була індустріалізація шалена, там дуже багато підприємств, і так далі. І контролювати цей регіон таким чином. А плюс ще Віра. Ви знаєте, у нас Лавр в скільки. Лавро, це велике скупчення людей, я біль... це центр. І вони всі належать російському патріархату. Я більше скажу, то останній обмін, який був, там же ж помічника чи священника, чи настоятеля МП передали. І він згодився, він погодився, він більше того захотів. Передайте мене туди, на, на родіно. Це да. скажімо так. Вони, я перестав використовувати цю фразу «щиро помиляються». Не щиро. Вони ненавидять все українське. Реально ненавидять, вважають нас людьми другого сорту, селюками там і так далі, рагулями і так далі. Ненавидять все, що до нас відноситься, нашу мову, нашу культуру і так далі. І це їхні стрижень. Це те, з чим вони живуть. Багато таких людей там є. Я воював на Чернігівщині. Я знаю, що такі українці зустрічають українських воїнів зі сльозами, з квітами, які вони не знають, де зимою там навесні беруть з молоком, з бідонами, коли так все організовано, поляна, починаючи від котлет, закінчуючи голубцями і холодець. Все на столі тобі, все виносять, тебе раді бачать. І ти, о, я їм покажу. І ми один із наших підрозділів дошов до Сумщини і обстріляв, це відомий факт, обстріляв блокпост пограничнів російських на Оц. І ти говориш, і дуже важко воювати, коли ти не бачиш підтримку. Але мене вразила Донеччина, вразилася Краматорським, Славянським. Ті зробили деякі висновки. Ні, не так, багато людей, на цих територіях зробило висновки, що таке російський мир, вони були під Русським міром. Таке... Ну, вони зрозуміли, що таке український воїн, що він не буде грабувати тебе, насилувати, ага. що він не буде красти, він все купить, все, що треба. І взагалі, так як воїни, ті, що воюють, отримують бойові, у них є якісь періоди, коли вони можуть доїхати до магазину. Це не завжди буває. Ми воювали в таких місцях, не то що в магазині, там ну, вижена земля, там ну, пепсі, коли побачиш. Типа, човки, у вас пепсі? Можна трошки? Ну такого чогось. Ну, не довозять, нема смислу возить. Воно важке, їде туди таксі, яке називається «Казак», бо він броньований, і нема смислу набивати його пепсі. Буває, якщо в вільне місце, місце, Але у тебе, коли 6 бутилок і через 10 хвилин ти хочеш пепсі попити, а вже все. Ребята, ну, ну, можна хоча б стакан пепсі? У мене ще є, і там двохлітровка від кудись. Все, ти такий, це. У нас такі випадки теж було. І зараз там є випадки, коли хлопці можуть зайти в супермаркет. От, до речі, Константиновка, привіт всіх Константиновців, вже улюблене місце. Дружківка, Слов'янськ, Арматорськ зараз підтримують себе, не буду казати економіка, підтримують себе, завдячуючи українським військовим, які там Тринькають всі гроші, які вони своєю кров'ю ну, заробили, не можна сказати заробітна плата. Ми працювали, странна робота, так, в 2022 рік у нас були зовсім інші плани. У нас у всіх поїхати в Париж чи в, в Атени і так далі, а тут війна. Странне заняття в 2022 році – вбивати людей, за це отримувати зарплату. Но, не думали, не поширені, але, але довелося. Я розвидав. Ми, ми, ми воювали. Починали, коли дефтагешкою були чи тривожкою, ірпінь, область на ентузіазмі. звісно, без зарплат, без нічого. Але ми воювали на тих територіях, де люди плакали, коли нас бачили. Але я хочу запитати про ті території, де люди не плачуть і відвертаються. Ви казали про важко воювати, важко служити. Як психіка витримує м'ясні атаки? Оце бахмут, те, що відбувається зараз. Як вони змінюють тактику? Ну, як психіка… Ну, ти, ти бачиш, біжить на тебе. Я не, я не бачу нікого. Людський, людський мозок дуже швидко адаптується до будь-якої ситуації. Тобто, Ну, перше завдання, понятно, будь-якого воїна там, особливо, який в перші дні приходить і ніколи не попадав під обстріли, це просто вижити. Там перші втрати на будь-яких позиціях, які займаються, десь три до п'яти діб самі важкі, от перші дні, треба пережити. А потім, ну, ну, слухайте, не треба нічого згадувати, не треба згадувати вбитих дітей, не треба, та, ну, а е е уже стільки матеріалу, фундаменту. Я і про Маріуполь, який знищений повністю, і про Мар'янку, і про інші міста, і про Лиман, і Харківщину, і про Салтівку, і про Ірпінь, про Бучу. Та стільки фундамента для ненависті. Їй не треба щось згадувати якогось вбитого песика. У ну, мене дуже багато претензій. І куля – це мінімум, на що вони можуть розраховувати. Хлопці, коли командири там віддавали... Завдання привезти язика, ну, це просто машина стає друшляком. Друшляком, і тут, ну, притаскували пару разів, говорять, ну, хлопці, ну, я ж просив пленного, а не оце, видно ж насквозь. Ну, я не розумію і не хочу ніколи цим займатися, я не буду відрубувати голови, але я і таке бачу в, на війні. Через що? Через вичиття помсти? Хлопці готові розірвати на шматки, просто розірвати. Це не люди. Ну ви розумієте, що вони учудили, що вони придумали в 2022 році. Замість того, щоб, я не знаю, там дорогу я не знаю, там побудувати до Калемичи, до куди де вони там їздять, зробити там рекреаційні парки чи творити якісь мистецтва, вони придумали нас вбивати радянською зброєю. Називаючи нам братами і апелюючи до того, що ми повинні бути вдячні, бо у нас фашисти, от ми з вами фашисти, да? нацисти, ми тут всіх гнобимо, ходимо, гнобами русських, ми шукуємо їх і б'ємо. Вирішили нас повбивати і за цього, поміні? І за ето. Знищити нашу націю. Тому ну, у хлопців сльози наверталися, і відчуття помсти було в Ірпіні і в бучі. А в Бахмуті вже все. Потім. Все, це, це, це е, любима моя фраза, не всі двоногі є з чоловіки. Це двоногі. Всім росіянам треба забрати паспорти потім, коли ми їх будемо розтанувати, і щоб вони здали е, іспит на те, що вона людина, що не двоногий об'єкт, який носить черево і черепну коробку, що він людина, а потім вже громадянин якоїсь країни. Вони не люди. Це не люди. Вони проявили от свою, то, що вони ну, робили там Другу світову, ці мерзотні речі. Вони всі тут проявили. Вони не змінюються. Це деграданти для мене. Тому ніякого, ну це ну, от, ошибка природи. Треба знищити. Все. Якщо буде вибір на фронті, взяти в полон чи ліквідувати? Е, е, ну я не буду казати, що нас просять це командир робити, але взяти в полон. Для мене так. У нас дуже багато хлопців, які там в полоні знаходяться. Ну у нас їх в армії, як і в Національній гвардії, і так далі. Нам є на кого міняти. У нас були випадки, що ми договаривали з різному взагалі. І на трупи міняли їхні трупи, там командирів. І на гроші на санзі да там таке. Ну я ж вам не можу всього розказати, скільки коштує життя. Але ж ані слава Богу, що діяміси діямі, це вже кращий варіант. Ну дуже швидко вдалось тих, кого ми ну, не хотіли, а тих, кого з нами служать, ми знали, і треба було витягнути. Ми всіх повитягували з полону, пораненими і так далі. Тому нам треба обмінний фонд. Ну я б оцих би Медведчуків, ну не знаю, але оцих би батюшок, ну це люди, які не своєю культурою, а своєю псевдорелігійністю, пробачте, скажу лайливе слово, засрали мозок дуже великій кількості людей. Uh -huh. І завдячуючи їм, а не радянським фільмам, і так далі, це все підтримувалося і жевріло в них, типа і руске, і так далі. І мені відпіваємо тут українців, і е, е, ікони знаходяться в пліну в Київському три. Вони в пліну знаходились. В пліну, як вам формулюровочка, і це все створило величезне моральне підґрунтя, енергетичне підґрунтя для вторгнення. Я цих би розстрілював. Uh -huh. Очень легко. Мене, я думаю, до сих пір не можна підпускати ні до якої лаври. Я був у Святогорській лаврі, в Почаївській лаврі, де останній наш святий, амфілохій Почаївський, україномовний, який допомагав, у них же він там святоє, він там лежить. Так хто у кого в плінує, я поняти не можу. І чому ми до сих пір панькаємося, і чому не на часі, я теж не розумію. Я вважаю, що на часі якраз. Знести всю нечість. Констабір зробитися тих батюшок, хай за себе моляться, може Йому Господь допоможе і всіх знищити одною блисковкою, щоб нікого не було. Тому що це, це, це духовні психологи. Я, розумію, Я вже не кажу розуміру. про те, що там багато релігійних людей там можуть на мене там поскаржитися, але е, вся обрядовість церковна, вона має е, деякий і магічний смисл. І оці всі окурювання, ви подивіться, да що вони там мають деякі, і оці всі всі ношне, і так далі, і так далі. Я знаю, у мене є друзі, які служать Господу і знаходяться на своєму місці. Але дуже багато людей, які і це все, якщо воно підкріплено руським міром, руською культурою і російським патріархатом, повірте, воно так працює. Це як психолог, воно так працює чудово, що потім люди дійсно виходять і зупиняють українську армію і отримують смерть від російської армії. І це для них все одно логічно. Якщо коротко, що для вас русський мір? Як сформулювати? Ну, великий обман у всьому. В культурі обман, в мові, в історії. Для мене Росія – це зараз країна брехун. Ярослава, як вважаєте, як іде в впаде РФ? Впаде федерація. Отримає поразку. Це Бахмут. Від Бахмута до Донецька скільки? 60-63. Потім хтось Бахмут каже. Треба тримати. Це виход на Слов'янськ, це взагалі зараз фортеця Бахмут. Всі знають цю пісню. Дуже класна пісня. Написана з душею і з розумінням, що таке Бахмут. Бахмут треба втримати, не дивлячись на що. Він в такому вже на пів кільці. Ну так. Да. Але... вони змінюють, почекайте, вони змінюють там тактику, кажуть, що авіацію не починають накопичувати. Не знаю, оце кажуть. Я чую нашу авіацію, я бачу наші гелікоптери, не буду казати, де, я бачу і бачив нашу авіацію, як вона літає, не скидає, а стріляє і уходить уходить на нашу територію. Ми чітко знаємо, де ворог знаходиться, і це наша авіація. Ми бачимо і знаємо нашу артилерію, яка в яких кущах стоїть, ми теж знаємо. І е, те, що вони зараз зроблять і накоплюють, е, е, у, них, у них немає, я думаю, поняття взагалі тактики, стратегії. Вони просто пруть вперед. От ура і побіжали. Бі. Здохли, ну і що? А вони, бачать, що, почекайте, а вони не бачать, що попередні 10 тисяч, скільки там з'дохли, їх це не зупиняє? Ну, це не шукайте логіки там, де її не може бути. Ну, страх, інстинкт самозбереження. У нема там є такі труп, Я не Генетично не виробилося у вас страха і цього не виробилось. Там якісь дослідження були, що синього кольору в деяких культурах. Немає надпису синього кольору. Це значить, що ці люди не розуміють, що таке сині на мозковому рівні. Розумі, і його ну... немає ні в культурі. Ні, у них немає ні страха, ні упрьока. Вони не вміють працювати е, умінням, вони вміють калічеством. Добре, зеків гонять. От 150 біжуть знов. Поперед... Скільки тисяч там поклали, оці ряди. І, і вони да. по трупам. Да. Ну от я йду і труп. Нормально. Нормально. Нормально. Я напився і попізав прямо на кухні. Нормально. Ну, буває таке. Це я кажу, от про росіян типово, так? Да? Я зрозумів. А потім дубину ударив в дружину. Нормально. А потім взяв і викинув з сакна кота. Нормально. Потім пішов, я не знаю, розрізав двері сусіда, блін, і, я не знаю, вбилив собаку, блін. Нормально. А що не нормально? Нормально. А що з трупами там відбувається? Собаки їдять. Нормальна тема. Ну, то ж ну, дивіться, ще зірпіньо, в мене є відео, де вони лежать і собака їсть нормально. На мосту, бачите, як уже, я вже нормально до цього відносив, психолог. Ну, е е мені їх не жалко, ну їдять, вони розбухають, на ті, що піджарені, їх їдять собаки, бо воно, наверное, смачено. Собакам вже треба чимось харчуватися. Собаки там, взагалі, це окрема тема. Як собаки реагують на війну, це… А я? Е, е, собака підбігає до тебе, починається обстріл, їй не треба сирена, вона підбігає до тебе і до ноги, і фізично на тебе тисне, їй треба фізичний контакт. Я такого ніколи не бачив. Притом, вона те ніколи не бачила, не знала. Дивиться отак тобі в очі, прислоняється. Коти десь сховаються, їм не треба люди. Вони самі кажуть, присланяється і тисніться до тебе. Якщо вже катастрофа взагалі, то вони забиваються в саме безпечне місце, вони визначають моментально. Ну, ти оттуда можеш її граблями виколупувати. Буде, навіть не з буде там. Ну, от вона зливається з простором в кімнаті, її нема. Не виженеш потім взагалі. Собаки, а ті, що е, після людей сховались в сховища, вони з часом сліпнуть, бо вони, у них немає зовнішнього сліплення. І ми навіть ліхтариками намагаємося не світи в очі і підкармлюємо їх. Ми в рубіжному підкармлюємо так собак. Заходиш в підвал, там раніше люди ховалися, але вони вже уїхали. А вони не виходять? Ні, не виходять, бояться. І там собаки, і ми їм накидали сала, вони mm -hmm. на нас гавкають, але розуміють, що ми будемо їх кормити. Ми їм сало накидали, щоб вони їли. Вони там якісь приснівіли там. З їжею все нормально було, От. і кормом їх. Тут собаки, а коли нашого песика в Лисичанській резервуалі, ми дуже сумували. Ми йому купили, уявляєте, він такий страшний був, але ми потім подивилися в інтернеті, що він якось дорогущої породи, там тисячу доларів коштує щонок. І такі у нього зуби вперед торчать, він чорний такий, похожий на якогось привода чи на бабайошку. І ми йому з Києва купили шампунь на шию листів таблетки, бо він аж об наше БК. І я йому розвищаю у рот, таблетку туди засунувся одну, і ми приготувалися його купати. І обстріли, він загинув, ми такі з цим стоїмо. З купанням, з шампунями для собаки, нам їх вислали. Ну, люди повинні завжди оставатися людьми, і бути гуманними, і показуватися один одному. Бо це, ну, це гарний шлях, бо ми ніхто не знаємо, скільки хто далі проживе. Тому треба і радіти, і проявляти, я думаю, найкращі свої якості. А найбільший страх там який? Особисто в мене. Е ну, найстрашнеше взагалі на війні це не, не побачити більше своїх рідних. Що ти вмреш і не побачиш доньок. От. Е мені дуже страшно їхати на війну. Я просто вмираю. Я наче прощаюсь життям. Ну, от сама дорога, якщо у нас ротація, чи ми приїхали там на день-два по справам, то це ти їдеш. Ти їдеш на смерть, ти їдеш ну, особливо, коли не знаєш, куди їдеш. Тобто, яка там обстановка, не загальна те, що пишуть, а реальна. Де схрон, яким ти будеш жити, що тобі треба, і так далі. Тобто, це все напруження, воно просто виснажує. І тоді з'являється. Як ми називаємо іжога, ну коли дійсно страшно. Деякі хлопці зловили там, ну як вам сказати, якийсь інстинктивний страх такий на уровні духовного, що просто зламались. Тобто ти дивишся на нього, ну не дивлячись на те, що він там бувало, що таке, і сльози, і соплі, і все, істеріка. Ну, все там його все, але бачиш, що він щось таке зловив, він уже не без. Небоєздатний. Хоча деякі хлопці повернулись. Відпочили, видохнули, проговорили це все і вернулись до нас деякі. Але от для мене найстрашніше це їхати на війну. Ну, звісно, і щасливий, коли ми вертаємося на день, на два. Я такий прямо личувасі сяві. А що робити з цим небезе, базе, коли ламається людина всередині? А, вони самі все роблять, щоб більше не воювати. Вони самі все роблять. Допомагати їм, не допомагати, ну, може й допомогти, треба. А п'ють, коли повертаються, ти бухають? Е, є декілька методів е, існування солдата тут. Ну, я не думаю, що хтось вийде з вцілілою психікою. Розумієте, війна – це як куріння. Ти ніколи не будеш людиною, яка не палила. Ти будеш тим, хто кинув палити. Оце твоє до кінця життя. Кинув палити. І тут ми вийдемо з війни, а з нас нікого не вийде. Мої побратими, яких я бачив, розірвали прямо при мені, а я залишився живий. О, які горіли, я їх потушити не мог, бо я б сам би загинув там. Горіло, коли тіло горить. Ну, це нічим не передається. Довго відходиш, відходила від цього? Е, нікуди ніхто не відходить. Комусь допомагає алкоголь свої, е, тимчасово. Е, зі всіма треба працювати і просто говорити. З військовими треба говорити. Коли у нас були вибори в Києвраду, і ми, звісно, балотувалися туди, як активні громадяни цього суспільства, як кияни. Е, ми зустрілися з одним керівником ОСББ. І ми вже уходимо, зустріч відбулася, ми там розповіли там, про все про наші переваги, а він говорить, а ви що, уходити вже? Да. А ми знали, що він військовий. Говорить, а що, з іншими не поговорить? Можеш залишатися? І мій побратим поїхав, а я з ним, я говорю, так ми ж тут... Ти якийсь вопрос там, каналізація тече чи що? Він говорить, ні, ну, давай поговоримо. Я говорю, а ти поранений, я бачу, хромаєш? Да, він показує, там, шматок ноги немає. Я говорю, і що? Я дивлюся на його очі, я говорю, ти що, бухаєш? А він каже, я не тільки бухаю, я ще й дружину б'ю. Але я говорю, ого, я говорю, що далі? Він говорить, я не знаю, я не на сума сліду. А деякі наші хлопці на больничці, в паловки, тому що кидаються на людей а деякі хлопці в тюрмі, тому що ну, оцей час між інтелігентним пояснюванням якомусь уркагану, що не треба на зупинці громадського транспорту палити, тому що ти з родиною, з дитиною і так далі. Взагалі тут не можна палити 50 метрів, це 60 кроків, воно скорочується до хлопка. Тобто говориш, ти... Урод, не кури тут, тому що я тобі ще щось відкушу. Кадик, наприклад. Чого ну, так грубо розмовляти? Береш його за шкірки, викидаєш його в кущі. Ну, це неправильна психічна реакція, Ну ненормальна. Але цим будуть страждати всі. Ті, хто командував хлопцями і втратив їх, будуть всім жити все життя і з їхніми родичами, які е, розуміють, що якісь дії привели до таких наслідків, а потім вони ще будуть жити зі своїми родинами, якими вони будуть керувати, як в бою. Солдат туди, здесь для чого? Щоб вижити, щоб його е, взвод, рота і так далі вижили, треба давати чіткі команди, і якщо хтось не виконує їх, у них є на виробництві травмування. Як в цеху, да? чіткі команди, віра, майна, вони... будьте любезні, Петро Ніколайович, вверх підніміть груз, ти ж віра, тому що будь-яке промедлення, нечітка команда, приводить до травматизму. Тут будь-яке невиконання команди і нечітка команда приводить до смерті. І вони будуть цим жити в родинах. І це дуже важко. Так що, ну, реабілітації, нам треба тисячі а, святих психологів, які будуть це все витримувати, оце все слухати. Оці всі кишки на руках. Там. А сниться те, що загинув, спалений, не встиг врятувати? Та, ну, треба давати команди, щоб не снилося. Але мозок ж працює, ви знаєте, ще більш інтенсивно, обробляючи інформацію, те, що за день пішла вночі. І треба, в принципі, відпочивати. І кольорові сни, ну, тут зараз, ну... Водії, я біжу кудись, стріляю, туди подаю, там щось. Ну, таке постійно зницею. От якраз минула ніч, ну, боже на що. Просто боже на що. І буває, я тепер розумію, що таке панічні атаки. Я вже починаю з ними боротися. Ну, Сам собі психолог звучить так собі. Ти як і сам собі гінеколог, і сам собі хірург. Ну так собі. Тобто мені треба і психолог, треба, і супервізор, треба, і взагалі з кимось поговорити. Я зрозумів, що я пристаю до людей поговорити, поговорити со мною. Можна я розкажу, де я був? Ні, серйозно. Я не думаю, що у всіх так відбувається, але я впевнений, що ніхто легко не відділиться. Це буде у всіх важко, в кожного індивідуально важко. Тобто я от зранку зустрів кума, ну, чотири години пройшло в бесіді Чому Ну, я поняв, що я йому, він мене не просив, я йому багато речей інтересних розказав, які до його, як до професора маркетолога, доктора наук, відношення нікого немає. Ну, він мене слухав, як психіатр, я це побачив, я зацінив. Це краще, ніж там пити, йти в інші а, штуки. Я Але мало зустрічав роз... людей і не, не курять і не п'ють. Я говорю, от, от не, нас закурить багато сігарет на фронті у нас. От, може, поможе. Ну, все одно не палю. Ну, хоч якось обмежує себе в чомусь. Треба трошки, щоб тримати себе, треба обмежувати себе у багато ручах. І в харчах, і. В алкоголі, ну то понятно, алкоголя, не буду говорити, що його немає на фронті. Він не продається в Донецькій Луганській області, його продають із-під але п'яне дібоше вас... я не бачив. Ну алкоголь – це просто, щоб зняти, забути. Ой, ну зняти. Це у вас зняти, а у нас зняти. У нас зняти і все, і, і, і ти вже кудись ідеш. Это, с кем у нас разбираться, серьезно. Вот там в Днепропетровске с милиционерами кто-то поспорил, тут в Киеве, а это с гранатой пришел разбираться, тут еще. Слава Богу, что это не в нашем подразделе, но я таких випадков читаю, ну, купу. А это хлопцы, которые из войны повернулись на 2 на 3, на 2 на 3 добы. Вот, такие скрозь, ну, сейчас будет работы всем много. Напередодні 24-го всі попереджають, офіційні, неофіційні, масовані обстріли. Ну, щось вигадає, тому що повз цієї дати, 24 лютого, Путін і Оркін не пройдуть. Я думаю, буде все тихо. Я думаю, що ми зробимо сюрприз Путіну разом з американцями, якісь поздоровуємо його з цією печальною датою. Я думаю, що ми їм дамо крепко по зубам. І не тільки на Бахмутському напрямку, я може навіть привіт передамо їм в Москву, я б хотів би. Я б згравняв би їх всіх. Мені дуже хочеться поїхати в Алтай, на Байкал, але я не можу туди поїхати, ну, по відомим причинам. Бо мені заважає русня, яка там живе. Мені треба там зачистити всю територію, щоб я зміг подорожувати красивими містами. Я турист, я з трюкзачком, дуже культурний, як ми це вміємо. Ми українці, ми виховані люди. Ми культурно відпочиваємо. Так. Я не можу згадати, що мені навіть на Донеччині викинув якийсь там стакан з під кави і так далі. Я це буває і в карманах вожу, потім вигружаю, коли бачу це, і це в звичку пішло. Це у мене звичку пішло вже дуже давно, коли я на пляжах Крима я прибирав. Крима. За чужими і за собою теж. Крима, Ярослава, Крима. Коли туди, на пляжний сезон? Не хотіли б поїхати, якщо на жарт? Е, я, по-перше, відкрив для себе за цей час Голландію, Францію. Е, я ще хочу в Діснейленд з дружиною. У мене плани ще облазити всю Турцію. Де культурні люди живуть в планах а там зараз бо багато русні, Грецію, будуть проблеми будуть, будуть проблеми, і не в мене да, в них точно. Значить, да, там десь 2,5 мільйона половиною москальні і наших 150 тисяч. Їм там дуже важко. Турція так собі, а Ізраїлем назвали не ту країну. Застоящий єврейський подход, і Алішара Усманова яхту приберегли, і нам байрактари продали, і тим і своїм. Ну, молодці просто. О, тому у мене… Багато планів, але… Крим, Крим, я зрозумів, що Крим – це як той лаз, якщо ти не бачив мерседеса. Якщо ти знаєш, що таке Рів'єра чи Южний берег, Південний, Південний берег Франції і Італії, Лігурія, то, якщо ти хочеш побачити красивий Крим, можна приїхати в Турцію. Так, да, він наш, я згоден, наш, але там треба все вичищати, ну реально вичищати. Тому що Крим, я кажу, дружина, диви, да, ми втратили Крим, жаль і так далі, я кажу, дивись, Турція. Це тисячі крово і реально по ландшафту, і так як от на південному побережі, Але... там, там скрізь і все красиво, і гостинні люди. А гостинні люди плюс два з половиною мільйонів тих недобрих людей. І я не можу не запитати остання перемога для вас особисто: це що і це як? Що, парад? Червона площа? Це не вірно. У нас там есть дела ще, э, с моими друзьями, э, такие э, дела в мавзолее, нам надо его пометить. В вот, там все знести, там все, все зерки, Это ж, э, там еще, а там же Сталин, да, бюст его, да? О, мы же хочем там же отметиться скризис, нам надо все там разбомбить. Ну, такие планы, мы амбитные. будем, как э, э, варвары там все опысти, <laughs> бо інакше не можна. Ну, тут не можна сказать, что не уподобляться, потому что Ну, дійсно, Червона площа для нас, як символ цього тоталітаризму і Оркостану, нам треба її зачистити і пройтись там з прапорами. Це буде, ну, вибачте, але хочеться ну, не то, щоб принизити їх, а показати, що бок з українців вони не виграли Другу світову. Великоатічними без українського подвигу, без української звитяги, наснаги, без української харизми, козачої, як була в Дюнкерке, там чи при наших там походах і в Кафу, і в Стамбул, і так далі. І вони не розуміють, що вони цю війну без українців не виграють, тому що вони проти українців. Українці набагато справніше, вони не бухають, вони вивчають зброю, вони тренуються, вони реально на полігон ходять. Чого у них там? А можна нас полігон там на чуть, чуть Наші просяться на полігон відточити свої навички. Тому у них без українців нічого не вийде. І українці повинні показати, хто панівна нація. Хто титульна нація не тільки на цих територіях, і на тих, яких ми і заснували багато там місць, яких ми там і давали їм розвитися, і ще до 60-х років, яких ми їх кормили нафтою і газом з нашого родовища е на Західній Уявлення перемоги у вас спільна з багатьма. А мрія є якась от, от про мрія? Мрія от єдина, така не схожа на інших. От закінчиться війна і я... Так, да, є мрія у мене. Я хочу виховувати своїх дітей. Хочу ще народити хлопчика, хочу виховувати, не хочу, щоб я бачив, що о, уже у дочки 34 розмір взуття, я тільки її отак тримав, отак, тут головка, отак. Як так? Дружина, як вони там ростуть без мене, в Італії. Чому мої діти Віталія я їх півроку не бачу? Я хочу виховувати їх, я, я купаюсь в щасті, я купаюсь в тому, як вони мене люблять. Я їм розяснюю, як я їх люблю, показую і кажу про це. І це дуже важливо. А вони мені назад віддають. Я хочу купатися в їхній любові, я хочу з ними проводити. От у мене вже півгодини, як мені їх треба забирати, я не можу дочекатися цього моменту. От розумієте, от от людське щастя, воно е, незмірне, воно дійсно в, в, в тому оточенні, яке в тебе є. У мене є улюблені доньки, я хочу їх виховувати як українок. Вони мене радують своєю красивенною українською мовою. І це для мене дуже важливо. Перемоги вам і хлопчика. Дякую, Дякую. <риклад> Ярослав Лисенко, боєць батальйону свобода. Був з нами. Я нічого не додаю, просто кажу, будьте з нами, підтримуйте і перемоги нам всім. Пока. Слава Україні.